ملاحظة صغيرة خيارات وحدة الذاكرة غير متاحة على خط إنتاج آيباد برو على الآيباد برو تشتري الجهاز بمساحة تخزينية 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت تحصل على 8 جيجا بايت وحدة الذاكرة فقط في مساحة تخزينية 1 أو 2 تيرا تحصل على 16 جيجا بايت وحدة الذاكرة لكن أيضا تذكر انك راح تحصل على النسخه الاصغر من m 2 في الايباد برو